Moikka. Mä ajattelin aloittaa nyt videosarjan, jossa mä kerron omasta näkökulmasta, että miltä tuntuu työskentellä työyhteisössä, jossa johtamisfilosofiaana on tämmöinen kuin itseorganisointi. Jos et tiedä, mitä se tarkoittaa, niin ei tämä se selviä tässä. Mutta jos mä nyt tosi lyhyesti yritän että mitä erikoista, niin siis me ollaan työyhteisössä, jossa ei ole pomoja. Itse päätetään aika monista asioista. Eli jollain tavalla. Aika lailla erilainen kuin ainakin hierarkkinen organisaatio. oli kerron, miltä se tuntuu, mikä on helppoa tajuta, mikä on vaikeaa tajuta uutena työntekijänä tämmöisessä yhteisössä. Ja koska tämä teema on tosi laaja, niin mä ajattelin tehdä niin, että meillä on käynyt kylässä vieraita eri firmoista ja he on saanut esittää meille kysymyksiä. Niin mä ajattelin, että mä jokaisessa ää, tota, niin, jaksossa vastaisin yhteen kysymykseen. Ja ovat tosiaan semmoisia omia näkökulmia, ei mitään niin totuuksia, tai jotain semmoisia, että näin tämä nyt itseorganisointi tai itseohotus oppikirjojen mukaan toimiin, vaan miten mä koen tämän asian. Ja ensimmäinen kysymys liittyy tämmöiseen, että miten tota, niin itseohjautus vaikuttaa ilmapiiriin työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. No, Mä lähden tuosta tuloksellisuudesta ja tuottavuudesta liikkeelle, niin miten määritellään työn tuloksellisuus tuottavuus. Hierarkissa organisaatiossa lähdetään siitä, että johtoryhmä on määritellyt jotkut vaikka jotakin yksiköllä jotkut tietyt tavoitteet ja sitten mietitään, että miten omalla työllä voin tukea näihin tavoitteisiin pääsyä. Kun taas täällä minulta kysytään esimerkiksi, että mitä haluaisin oppia. Missä asioissa haluaisin kehittyä? On jo jotain yhteisiä suuntaviivoja, että näitä asioita me pidetään tärkeänä, mutta kuitenkin minä yksilönä voin tehdä sen päätöksen, että mikä mun mielestä on tärkeää ja mitä mä haluan tehdä. Huomioiden tiimin, koska sitten jos mietitään sitä, että kuka sitten arvioi sitä, että onnistuinko, minä itse ja ihmiset mun ympärillä. Osallistuu siihen arviointiin, mä saan palautetta työstäni avoimesti, koko ajan. Joten tottakai haluan tehdä parhaani niin, että en voi vaan ajatella itsekästi itse enkä halua, vaan haluan ajatella myös kavereita ympärillä. Näinhän, jos lähdetään luottamuksesta ja siitä, että jokainen haluaa tehdä fiksuja juttuja fiksuilla tavalla, niin näinhän tämä menee. Usein tästä sitten herää se kysymys, että heitä, jos jokainen tekee mitä haluaa, niin eikö kaikki sen ihan eri suuntiin? No mulla on semmoinen kokemus ainakin sitten organisaatiosta, että vaikka siellä kuinka, olisi määritelty, että mitkä on painopistealueita ja mitä tehdään, niin aina tulee väliin kaiken maailman yllättäviä projekteja. Tai niin, että ehkä se projekti omistajuus jossain toisella organisaatiossa, mutta yhtäkkiä sut onkin laskettu siihen mukaan, vaikka se sitä omaa tehdessä et ole ajatellut aika riittävän siihen. Eli sellainen, ehkä sellainen ajatus, että kaikki on suunniteltavissa vuosi etukäteen, kaikki on kontrolloitavissa, on outo. Tai siis. En enää ymmärrä sitä. Eli on parempikin, että myönnetään, että kaikkea ei voisi suunnitella. Ja pitää pystyä muuttumaan ja mukautua ja testata erilaisia asioita, katsoa mikä toimii, tehdä sitä asiaa lisää. Tykkään itse siitä ajatuksesta enemmän. Näen tavallaan herkessä johtamisessa hyvänä puolella sen, että kun päätetään, että on joku asia, mihin yhdessä panostetaan, niin sitten äh, tavallaan sen m, käskytyksen kautta useampi ihminen sidotaan tekemään sitä samaa asiaa ja viemään samaan suuntaan. Mutta sitten toisaalta se toimii kyllä joskus huonostikin, jos se tekeminen on jotain ihan järjetöntä. Eli kyllä niin kun tosi paljon aikaa on käyttänyt elämässäni kaiken maailman niin kun materiaalien valmisteluun, jolla yritän sisäisesti myydä jotain, että saisinko luvan tehdä jotain itsestäni tuntuvaa asiaa, tai toisaalta raportoidakseni, että mitä on tullut tehtyä, niin kuin että sekin aika olisi mieluummin siihen itse tekemiseen. Yksi tärkeä asia, mikä pitää ottaa huomioon silloin, kun kaikki tekee päätöksiä, jotka vaikuttavat toisiinkin ihmisiin, on se, että niitä päätöksiä ei voi tehdä jossain nurkkahuoneessa ja sitten vaan niin kertoa, että toimin näin. Se ei niin toimi tässä maailmassa, vaan täysi avoimuus. Täysi avoimuus kaikessa, missä teet. Oli valmisteluvaiheessa, ajatteluvaiheessa, ja ne tulee mukaan päätöksentekoon, joita se asia koskettaa, tai jolla on siitä tietämystä, ja jotka on siihen niinku, kiinnostuneet omaa aikaansa ja panostuksensa laittaa, että semmoinen nurkkahuoneessa asuu viisaus, niin <lacht> siihen emme myöskään usko. Palataan siihen alkuperäiseen kysymykseen. Mitä vaikuttaa työn tuottavuuteen? No, itsellä uudessa organisaatiossa totta kai aikaa menee asioiden opetteluun ja ymmärtämiseen. Ja virheitäkin sattuu, mutta koen sillä lailla, että tuottavuus paranee sitä myötä, kun saat tehdä asioita, joista innostuu. Ainahan työhön kuului myös sellaisia tehtäviä, joista ei niin innostu, mutta pystyn itse rytmittämään niitä sopivassa suhteessa. Ja näin ollen tunnen ottavani suurta vastuuta työstä, niin mä aina ollut sellainen suorittaja, että kyllä mä myös semmoisessa käskyttämiskulttuurissakin on aina suoreutunut koska olen silleen tunnollinen, mutta tämä niin tuntuu paremmalta. No, sitten tämä ilmapiiri-juttu. Niin tässä on nyt jännä juttu, että itsellä on ollut tosi paljon opettelemista. Eli kun ilmapiiriin kuuluu se, että ollaan avoimia, ja annetaan palautetta, ja vaikeatkin asiat tuodaan esille heti. Eli voit ajatella, että kaikki se keskustelu, mikä oon tottunut jossain perinteisemmässä organisaatiossa, käydään jossain kahvikoneenkupeessa, selän takana, niin se ei olekaan selän takana, vaan se on tässä niin edessä, kaikkien nähtävissä ja kuultavissa. Niin se vaatii tietenkin palautteen anteelta, että saajalta taitoja. Ja, äh, tarkoitan sitä, että alussa näin sellaisia tilanteita, että joku sanoo toiselle ihmiselle jäsenekin eri mieltä jostain asiasta, ja ajattelin, oh no, että kohta tulee konflikti, että toi tulee saamaan toi tyyppi niin näpeilleen. Eli mä pelkäsin sellaista kostoreaktiota. Sitä ei koskaan, koska tässä organisaatiokulttuurissa on normaalia, että asioista voi olla eri mieltä ilman, että se aiheuttaa, että se <lostit> <tukautta> ihminen, jonka kanssa olet eri mieltä, niin sieltä tulisi joku semmoinen henkilö menevä kostotoimenpide. Ja tämmöisestä, kun se on hi todella hienoa, mutta on vaihe kauhean vaikea oppia luottamaan, jos on itsellä toisenlaisia kokemuksia aikaisemmalta. Eli olen niin hämmästellyt ja katsonut, että näin, tosiaan voi tehdä. Olen pitänyt itseäni aina aika rohkeana avomina avoimina ihmisinä, mutta täällä ollaan vielä avoimempia vielä rohkeampia. Et mä huomaa, että mä huomaan, että mä oon sieltä hillitystä päästä. Eli tähän on semmoista itseopiskelua. Tykkään ja rohkaistun koko ajan. Päätässä on tietenkin se, että asiat ei jää ne ei paisu. Mutta toki vaatii semmoista tilannetajua. Ja sitten esimerkiksi mä voin kertoa sen yksityiskohdalla, että on turvasana. Et jos joku tilanne on semmoinen, että nyt et vaan jaksa, on väärä hetki tai joku asia tuntuu, että menee liian jankkaamista, halut aikaa, niin meillä on turvasana, se on kameli. Sen kun esittää, niin keskustelu loppuu. Mä oon kerran kuullut sen täällä esitettävän. Tosin se oli ehkä vähän semmoisessa humoristisessa tilanteessa, mutta olen kuullut, että sitä oikeasti käytetään. Tää on mun mielestä loistava pieni oivallus. Sitten taas minkäläjän semmoisena haasteena, itseohjautuvassa organisaatiossa ja työhyvinvointijutuissa on se, että kun meidän työnkuvat vaihtelee koko ajan, ei ole sitä tiettyä laatikkoa, jossa koko ajan pysytään, niin joudutaan aika ajoin käymään keskustelua, että kuka sitten vastaa vaikka siitä, että jos joku sinne työhyvinvointikyselylle laittaa, että nyt ahistaa, niin kenen tehtävä on sitten auttaa? Tavallaan yhteinen vastuu, jaettu vastuu ei kenenkään vastuu. Eli Siinä saa olla niin aktiivinen, ja tota, niin niin kuin, onneksi tällä ei voikin uutena työntekijänä olla aina se, joka kysyy. No, mut, jotta video ei veny liian pitkäksi, tämä oli tässä. Ö, pistä vähän kommenttia, että kuulostaako tutulta, tai herättikö jotain ihmetyksen kysymyksiä. Mulla on näitä kysymyksiä, mitä ihmiset meillä vierailessa on esittänyt vielä pinot pinot, mutta vastaan kyllä teidänkin kysymyksiin. Jatketaan tätä sarjaa. Moikka!